السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عام العشرين أفضل الله أمامي فرم خلفي ونور طويل ونور قصير وشاحن. شغل سلف هذا آه التجري Gahit Puri Gahit Danik And what? Ну нормально, когда я هل يبع هاذي هاذا المفترض انظروا الى المفترض انظروا